Помниш ли си за вашата песен на Айляка историята на тази песен, братле? Ти спомняш си историята на Айляка на Ръдамака? Да, преди да бъде на Ръдамака, имаш преди. Всичко, братле, за тази песен. Спомняш си какво стана. Аз също си спомням, защото аз също съм част от, това, от тази песен. Аз повече не исках да участвам в началото. Вероля? <сък> <сък> <сък> <сък> <сък> да. Как ни си искал с... да участваш <сък> в Айляка? Не в началото, по-нататък. Ми имаше някакво... самото начало не ме И имахме голям спор с... С uh, Руди, аз казах има, аз няма част на тогава. Ама... Ако не стая на мой, аз Ама не тиха, слава. Не ми беше равно началото, ти сих да почне стум. <съкък> а да не скитарата. Не, точно с китарата исках да я но китарата при мен като почваше, преди да. китарата е бъдеш още едно густой. Верно. Абсолютно голяма прости. И, и ще се откажеш от това. Ди го изнервих, Руди, суперното right. вика и не ще участваш. Но иначе самото, самото начало беше. Да. Аз си спом... си спомням нещо спомнеш, такова. Аз си спомням нещо такова, защото тази песен беше направена от Пешо и Руди. И, тя... и, и ние я слушахме в студиото и тя беше Руди и Пешо и Айляк. Да, да някакво демо. Да. И ни викахме Айляка. Точно. Аз така си я спомням. А, и тя много, много, много, много време не излизаше тази песен. И един ден, Руди, аз живеех тук е, в суха ръка на, на пожарната, там, близо yeah. до пожарната. И Руди дойде за нещо и аре, да се видиме. Аре, ние се видим да пиеме да, кафе, си. да, еде, да се возим е, нещо с колата. Да. те пак му беха дали някаква нова кола от да, фирмата. Милику, да. Да, а, а то. Се возим, exactly. возим в Мили Купера. И ние се возим е, с Руди в мини Купера. И почва тази песен. Аз му викам, братле. Лее... Де... Викам, аре, пускайте тази песен. Не, няма. Викам, как трябва си, но тъп, викам да кажеш на тази песен, че няма да излиза. И той е такъв, то не е заради мене. Викам, как не е заради тебе, ти, ти си я е направил, братле. Но, не, не, Там нещо се дърпат. Викам, кой се дърпа, бе? И той към и момчетата. Викам, да, аз си учиш, ще я пеем с теб, разбираш. Е, брат, хит. И след някакво време видях, че излезна и викам, аха. викам, не си, си. Не, не, не ме, не. искал да я дадеш на скандал, но то тогава ме, не тогава ме. не трябваше да се на скандал, защото те да. нищо не беше какво, като дадеш е, на скандал. Не, то той е да не беше кой е най С добре Със след тази Еляка вече по Ева е, и преди това. Не, не, не. С мене не ме и върт, си беше на всяка. Е. Но, но историята на Еляка е много смешна. Факта, че аз трябваше го карам да издаде тази песен не, да Не, беше, той не знаеше как да каже на пешо. Реално. Защото той ми я пусна и аз викам, аз директно бях. Тогава, е. тогава, тогава и и групата, да, да махаме пешове, правим нашата песен, не чуй. Аре! Аре! Аре! Аре! Да! Безгрижи се грижи беби! Без грижия, беби. Без грижия, беби. Да, бе, това да се грижи беби! Това бег да се грижи без Това бег да грижи Това да се грижи беби! Това да грижи беби! Това то? да беби беби беби беби беби беби беби беби беби беби вие помна, че питахте тогава в студиото, да. бяхме бях токи, ТОТО. Тук имаме предложения за песента да се казва, нали, да има име, та групата да има име, да не е Руди Дули Мудин Никокушив, Рудоду, вика те не мога да ни кажат, вика трябва да има някакво общо име. И някои се дърпаха, някои не искаха. Да. Ти беше такъв, искам групата да се казва безгрижие. М -м -м -м. И бех запомнил безгрижие. И даже си викахме в един оправдане период викахме безгрижие, но... Без грижи и другото ми предложение ще беше. Кое? Четиримата. Четирима, четиримата. На четирима, чети? Римата. Ама четири и римата. Примирно, да, да, четиримата. Е, това не имаш. Ама беше проблема, всъщност? Аз предложих колеса. тогава заедно случай, само че да приключи историята. Да, бъде. Да. Тогава предложихме, но вие го отказахте много бързо, Но о, ние о, викахме така в продължение на една година после. Кое е, беше? Че... Мудоруко. Мудоруко, <laughs> така да си каже по-що. Да, и на едно участие... Я... Значи пак сте го ползвали това. Да. И на едно участие беше водещ, играта ли беше водещ или то Неги. Или, Неги само... Да. да. Защото бехме изпратили от имейла Мудороко и вика, кога си измислите име, нали? Кой е родител или манек ушиф е много тъпо. Само вика, не са кръст, кръщайте Мудоруко. Мудоруко? Да. Много no, Много се изнерихме това. Колко пъти се изнерихме най-изобния си лайф. Mm -hmm. <laughs> да. А той беше хайп или... Не си на нещо на 35D в Грамфон. Хай са са парти. там от Да, брат. Там И ние тръгваме от там, От хай парти. На 359. Знаеш какво си спомням? Всичките ги обявяваше като накрая казваше от Оломската конфекция. И аз бях такъв. Моля. Да, беше малко. Не ги. So, уважение, уважения, брат, там, това е тъпо. В mm, смисъл. So. So, разбирам, че имаш страхотно желание да е смешно, но просто е тъпо. Yeah. <laughs> но как ти да е? Та историята за Еляк после как отявахте, снимате? те снимате? Какво прави? Как отидехме дахме снима? какво беше всъщност? Аз тога имах една приятелка, като отихме на, на почивка в. А, в Търно. И, и с, с нея така го измислихме какъв как, как трябва да бъде клипа. И викнахме токо и му разказах. А, Токо е брат на Боби? Не, бе, е, как не? Не, Владо е брат на Боби. Влад, а, Влад? Владо снима втората част на мен и Мейбе, като на бред. Като оригинал. А толкова си е режисьор в, в, в Сити работи. Толкова, да, беше. Толкова. Да. В Сити ли беше? Да. Ме? Миш колко смешно. Толко от Сити снимаш, да. на вас клиповете. Mm -hmm. А наш режисьор от... беше Евгений, който работеше да. в Сити. беше директор на Ток. Той говореше от... да, да. за операторите. Да, да верно, така. Точно. Сити реално правеха нещата, които въртеха по Давойс. Давойси до днеска не им допадат това. Но какво да направят при положение, че. Сити не, не ги направиха хитовете, но, хит, но, City, но хора от Сити ги произведоха, ги създаваха като, като продукция. Така е, да. Гледай какво ме ще вървам. И накрая Давойс по-голямата телевизия. Може и да така. Може и да не е така, да? но така се приема. Някак е, си. Може би защото Давойс първи имаха класации и, и, и, и, и, бяха, и картинката беше малко по от на Сити. Сити бяха малко по-. Не бяха под да. И, по дизайнер ско беше и, и може би, защото Давойс го знаеш, че не е само българско ми е, и в други страни го има. А, не, да, да, да, като. Да. Ма той си ти мисля, че го има. Така да, но да е. е. повечето хора знаеха, че първо се гледа да. да, и The Voice, да войс някъде другаде. Някакво астри го даха. Да, и си викат, е, Давой се, да войс и горяната рад. Ако да войс, или приносите къв, да войс да ходиш, защото ако допустим, The Voice, България, а, да пуснат да в България, ще видяш и да войс някъде другаде. Да, мислехме си, че ще ни войс в Европа. Верно. Това беше като с мат ТВ преди години. О, да. Между другото, когато. Затвориха MTV. Mm -hmm. Приключи MTV. И направиха Да Войс, взеха целият екип от да, MTV. И реално MTV стана Да Войс без. Не, MTV екипа на MTV стана Davois. Много от хората отидоха. Да, така Нещо такова беше. Да, Емо, Гери, много хора, много хора. И водещите включително. Отидоха от, от MTV в това. Това беше много странно, рътле, защото от MTV действително беше така. В MTV като те пуснаха и като те видяха. Имаше вариант да отидеш. Да. Поне, поне, поне наградите в Гърция. И спомням да. си, че мисля, че Десислава я викаха. Тогава тя беше направила някакви поп-поп неща. Ага ли, не? И Десислава ходи пяна, наградите в Гърция на Мат ТВ, като български изпълнител, като представител на българския мат ТВ. Той имаше различни видове мат. Син мат, да. розов мат, червен мат. Всеки мат ТВ. Сега в момента хората, които Буя. ми гледат, най-вероятно, изобщо, идея за какво говорим какво е това мат, но Mat TV беше. Тогава направиха един конкурс от песента. Песента! Сещаш ли? Да, ме кара. Лошам си, песента, логопед, та, не ги, ги фарс. Ме, ме, да, да, да, фарс. Лошам си, логопед и руд колева. Това беше някакъв луп. Но... Да, бе, да, беше кампания на луп. Да. Което, доколкото съм чувал, логото го е правил Ендо, както и да е, но е велико лого, изглеждаше страхотно логото. Да, но беше смешно как истинския рапър е този, който е направил логото, а тия, които го пеят са фенове на това е прави логото. Няма Та Те направиха един конкурс, най-добрия рапър, продължи на там, мисля, че се каже, ще ли продължи песента или нещо такова. И той идеята беше, като си свършиш върса, с последната дума някой да продължи. Точно и така със същата дума да започне да. твоя върс. Да. И на това, на което ти завършиш да започне следващия. Да. И беше най-добрият рапър в България, тогава участваха Бате Саш, Усейн, имаше различни, да. имаше Басилиски, един точку, аз много го обичам него. Жив и от много години съм го виждал Тошко. Имаше много рапъри, беха включили тогава. Това беше моят първи опит, врате, да рапирам. Верно ли? Да, В Смисъл така. Открито, защото аз си правех във къщи някакви неща, но никога не ги качвах в снета. И те подаряха мп 3 мп 3 но и сега за да. хората, които не са подарявали MP3 за download, подаряха мп 3 едно устройство, като локмен, но да. за мп 3 ки Да, братлен. беше сега И подаряха всяка седмица на победителя, подаряха, всеки седмица имаше различен победител и подаряха мп на победител. Да. И накрая на големия победител подаряха една Nokia, която беше, може би, първата камера в фон 30 и няколко мегапиксела. Да. Камера беше велико. Да, аз го спечелих това. Хайде, <съща> тле. Верно ли? Спечелих най-добрия рапър в България от тата Потиан. Това не е така. Но после излез, значи е факт. Те вече умре нали? Не, шегувам се. Но да, тогава спечелих първата си, така да кажем, награда. От песента, песента. Но не награда. <сълз> <сълз> да, спечелих телефон и мисля, че 3-4 mp тройки аз 3-4 седмици подред печелих този е, курс. От първия ми опит копане, <сълз> да. И бих, Бате, Сашо и Сейн и всички дет беха рапари. Те не знаха кой съм, аз даже тогава ми ще казах Yon.co. Това ще да питам. Yon.co, ми това го има в нета, даже самия отрязах, самата песен някъде има в нета. Аз накрая си я събрах и я поснах като песен. Yon.co. Да, сега песента. Вече не, после мисля, че си я промених на тото песента. Муха. Остави я, няма да я гоним. Но да, ето това, МАТ тога тогава това направи. Да. От МАТ ТВ И аз тогава се запалих наистина много по рапа. Викам, а тук, а те бях сигурно 200-300 рапа. Викам, брат, аз печелих от това. Не да кажеш да имам някаква фен база, някой да знае кой съм, да. Приятели да са гласували. Кай, аз не как ме беше срам да кана приятели пичо, аз рапирам. В смисъл, това е колко чуете аз съм. Значи има адекватно жури според мен. Е, не, то публиката го Да, хората, те изобщо, те нямаха идея кои сме, брат. Ъндъри, някакви бесни ъндъри, да. И аз по това време, и аз такъв бесен ъндър, за културата. Колко години изкарах стата потирани, е, нали, да, като да, секта бе. и другите, където се а, а филмират. Да. Музиката, бред, да, трябва да викнем секта някакво, по да, да, да говорим за тази дивотия. М въпреки, че той вече не е на та тема. Аз ги гледах секта и момчето в един подкаст. Да, yeah, yes. да. И разискваха. Точно това. Ама момчето е на обос. Завелят. Той, той, той бил босо момче. <laughs> не бил просто момче. И имаше такъв бос по асфалт, а той е такъв бос по <laughs> рапа, нали? А, но как ти е, това не е важно? Това не е Не е важно това. Та... Да, да тук бяхте на атичета. Интересно, да, е, да. интересно, какво е това начало. Аз обаче съм чувал друга история за теб. Ква? Верно ли, че мудният ти е бил фен? Да. <съкълт> не, не че ми е смешно. Да е песни. Просто да. Той ти е фен без да имаш песни въртле. Да. Смешно, той ти е фен на, на хайп отношението преди 100 години. Да. На някакъв купон съм бил в неговия блок, примерно В хода? На не, на терасата съм. Ема да. на терасата в хода. Ей, мал тераса, на която са излизали да пушат. Не бе, терасам в, в самия апартамент ми излезе на тераста и пием аз не пуших, не пиех толкова, не че пие пия много и не пиех, просто отивам на купони и така влизам с някоя песен на примерно на Спенс или на, или на Slim, примерно влизам и знае, най, най, най полна и тук много ми е шумно, тук е на тераста, ай, каже честно, да на тераста и почвам да пием или на Spence, примерно цялко плец си ващам, и... и и си им пее там и всички сме и, и, и те си махайват. Да. Обаче аз го знам, целият практически съм научил на Исус. И си пее пе и мудни отдолу бил и, и ме слушал. Така, го викал. Това дори чуе, ето, но пе, е нов бър рапър. Какъв рапър и човек? Като съм. Още <рък> не <рък> <рък> се зазнал за коста, <какво> просто. Да, <рък> ти. И мудни ми е бил фен. Чакай, като дойдох <рък> Да, Като, да, долу, като. като в университета. И те ми викат, ето, тук има едно рапърче от плен. Познаваш ли го? Викам, кой Какво Mudnye. Какъв муден, е? Какъв муден? е? Сашо муден. Идва един човек е да. Да, <ръйцова> Тук, 아, тук, ти си тук. Остават, не. <ръйцова> <ръйцова> така ли тук? Да, <ръйцова> остават, Я рикам, аз съм дулите. Аз те знам. Къде? Рикам, знаеш. Там вика, правен, такова. Видях как... как ма, аз бях отдолу, от кой ти там те разтърпиш и така, викам къде това е. Бе в Поле, викам къде в поли. А, поли съм бил на купони, да, и какво. И той, аз те слушах там отдолу как търпиш, брат. Аз ще знам, че си много добър. Бъде. Гледай, брат. Аз ли го въртя тук, къде? Откъде това? И ти там, така между другото, започна mm -hmm. да Точно с това, за запознан... ми смутния. Mm -hmm. когато той ми казва, че съм много добър рапър, язикмарива. Харива. Арио. да. Бъде. Гледай му Но ясно е, човече, искаш да, да ти и не съм, никой не съм пял нещо. защото не съм писал. И там почнахме да си в репетиции. Докато На сцената се репетира нещо и ни отзад му не някакво. Правим си рапираме Да. И Асен идва и той, и той рапира некероти. Асенкато. Да. Кокушката тук, че в пълно време се появява, идва и той вкарва някакви неща. Но ние вече сме си измислили някакъв, един куплет му дния, го прави целия, после втори куплет, Аз влизам в края. Някакъв припев, И накрая му. Това се включва и такъв направо казва нещо, обаче от... слушал ни слушал ни ние за какво пееме и накрая за какво казва старе? нещо, с което е така да, за... да завърши нещата и ни викаме е, ти служи капака, браво. Стана много яко така. И как сте се съвпечатлили един друг да е... -то, точно, -то, ние -то, ни просто забавлявахме забавляхме това и си, си пекаме. и аз по пълно време викам, чака чуе, аз имам им им микрофон за скайп и слушалки. Да, всички ми, ком, ми, ком, ми компютър. Да. Чаш ще го ръгна това тук, това тук, так, так. И имах тогава един се На ти. Навърза го? Да. Един дак се квартиран той и разбираше от тия работи коки. И той взема тази да стеглитама Упс. поснаго го, върза микрофона към него, бусна е един бит на така. къл, брато. И къде брат, дай сега пей, аз почвам нещо и то И готова, е. викам, как ще е готова? Записам, слушай, викам, аз имам песен ме, чуе. Е, това е песен, бе, човек! <laughs> Край? Е, хво, да. Това беше некои, повтарям, някакви ралти 15 хит пъти и това беше... Чули на Дули, на Дули, чули на Дули. Некои новата песен на доли. Повтарям дули. много също, защото са викаме, го съм я много готин на mm. плега, и повтарям.